Tericianu îi de peste nas lui Dragnea, după confirmarea lui Coldea, eu știu cum se me comport. Civilii cu civilii restul. Presublighiere din telesenatului, lui popes cu Tericianu. A declarat ce nu el este cel care trebuie întrebat dacă este sau nu potrivit prezența unor persoane la un eveniment informal organizat de SRI, aducând ce subliniere tiese să se comporte. Discutați cu cei care au făcut aceste afirmații, nu-mi puneți mie întrebarea referitoare la obligațiile sau calipcile în care particip la o serie de reuniuni alte persoane. Eu, în ceea ce mă privește, subliniere-te, subliniere tiu sub cum se me comport. Când cu eu am mâncat sublinierea, civili cu civilii sublinierea i restul, a precizat Tericianu, după subliniere din cabiroului permanent, informează gerpresero.com. Presubliniere din telesenatului a fost întrebat dacă este potrivit prezenca lui Liviu Dragnea la un eveniment de cereciun, organizat de SRI. A cerui participare a fost confirmat la audierile din cadrul Comisiei Parlamentare pentru Controlul activității SRI de fostul subliniere falserei, George Maior, subliniere I. de fostul prim al serviciului, Florian Coldea. De asemenea, Tericeanu a fost întrebat de ce nu particip la întâlniri informale organizate de servicii. Ministerul Agriculturii, intervenie de urgență în PIA, au retras 30 de tone de vin falsificat. Presubliniere din Telecomisiei Parlamentare pentru controlul activit CISREI Claudiu Manda a declarat pe 5 aprilie, după audierea lui Florian Coldea, ce a existat un eveniment în ajunul cereciunului la care au participat mai multe persoane, beneficiari sau partenerii ai SREI. A spus ce a existat un alt fel de eveniment în ajunul cereciunului. La acel eveniment au participat mai multe persoane. A fost întrebat câte nere. Coldea, a spus și peste 10 persoane, nu vrea să detalieze numele. A fost rugat doar să confirme unele persoanele despre care subliniere Tim în spațiul public subliniere i-a confirmat. A spus că toate acele persoane erau beneficiari sau partenerii ai SRI. A fost un astfel de eveniment, nu s-a tăiat niciun porc. aceste persoane erau domnul Ghic, domnul Dragnea, domnul Maior, domnul Coldea, partenerii extern subliniere domnul Ponta, dar nu mai dacă l-a întrebat, dar exista afirmația domnului maior despre acest eveniment, a declarat Manda.